کہ باری تعالیٰ اس کے لیے ضلالت جو ہے وہ مقدر کرتے تیسری بت دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کمی عطا فرماتے تین بعد دعائیں تھیں اور زمانے نے دیکھا زمانے نے دیکھا یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہی وہ بندہ جس نے حضرت صاد بن اب بکاس اب میں اس کو دوسرے لفظ میں لے جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا